Ой, Розпочати військову церемонію вшанування героя. Бійця 30-ї окремої гранізованої бригади, старшого солдата Семеденка Івана Ваверівича. Розгорнути державний пам'ятник. Власне державної прапори. Низько співляємо голови у жалобі за вірним сином України, відважним воїном Іваном Демеденком, якого обрано навіки служити небесам. Вічна та світла пам'ять герою. Слава Україні! Слово Малія, начальник Яблонівського ЦВНГК ГПУ «Полтава газовидобування» Мар'ян Копник. Слава Україні! Ми завжди пам'ятаємо його як захисника, друга, колегу. Вірного всі нам приїх. Батьки, прийміть і життя. Дякую вам. Слава Україні. До слова запрошую заступника директора навчально виховної роботи Синчанської загальноосвітньої школи 1-3 ступені Тетяну Балагуру. Сьогодні весь колесів школи низь посхиляє голову у скорботі перед нашим випускником Демиденком Іваном Валерійовичем, який за свободу і незалежність нашої держави віддав найцінніше – життям. Дитинство та юність Івана пройшли на наших очах. Він любив спорт, мав помаги друзів, був активним учасником шкільних залів. Позитивний та життєрний. Наші випромінювали неабияку доброту. Підплувався вдовідник, цінував батьків, спокійний, порівноважений, тактовний і відповідальний. Його образ завжди вселяв надію на краще, а у смішках на устах, наче запевняла, все то буде. Нашим просто, напевно, найсвітлішим, Був шивай головою самою страшною, але він був завжди першим, ку допомогти підтримати, позичити, підвести і вітати просто абсолютно все. І мені здається, що це так було зовсім нещодавно. Ми тікали з трудового. Потім на екзамені нас вітає директор, Ваня каже: нам не треба світання, всі сміються. Ваня це сказав. Потім на практику Ваня приїхав на велосипеді, потім на муслозавод. Потім ми танцюємо вальс і потім ми йдемо е, зустрічати світанок. Це було так десь тут поруч, так був наш Ваня-однокласник, але сьогодні ми прощаємося з нашим Іваном таким самим добрим і щирим, але в той же час дуже-дуже мужнім, дуже і дуже відданим. Саме Через те, що Іван був там, саме через те, що Іван боронив нас, ми зараз стоїмо всі тут, бо він поклав найдорожче своє життя за нас. І Івану тепер назавжди 24, але я від імені всіх однокласників хочу висловити співчуття його родині, близьким і розділити цей жаль. Неможливо, розумію, прийти жити, хоч на крапельку. Це страждання Ігора, бо герої вмирають, і єдине, що ми можемо зробити, це пам'ятати Івана з гідністю і зробити так, аби йому Час, та нині всі присутні, гірка, сумна, тяжка війська миттєво облетіла наш посульський край та зібрала небайдужих людей для щойно відкритої могили. Люди Ані своєму земляку, своєму захиснику, своєму воїну герою. Тяжко, сумно і прикро промовляти останні прощальні слова.